يوم العريس اقبلي حياك يا اخت الكرام حنيتك وتهني ليلكم بالف ليل يوم العريس ارقصي جعل الفرح كل عام في ليلة الفارقة, الفارقة تسمع خليل مع خليل وانت صغير و جديد